السلام عليكم، معكم نايف، اليوم بنشرح الجزء الثاني من سكرت. حلقة اللي راحت كنا أخذنا المتغيرات، هالمره بناخذ التحكم، إن شاء الله ما جاي- إن شاء الله ما جاي استشارات، ولا إن شاء الله، أوكي، ولميت، أميات زيادة صارت شي هذه اهم شيء ترى اذا كنت ان شاء الله كنت بالنا نشرح هذا ان شاء الله نشرح الكامل بالسكراتش ان شاء الله, بشرح إن شاء الله برعب. هذا بس كيف ثينكس وهذه هذا هذا انت تروح مثلا خطوات. الدنقر. ان انت تبيه تمشي تحرك اي خطوات نقطه اثاث اضغط هاي انت الثاني عقصاتها. يعني مثلا انت بيها ما تنتهي عبا على طول يمشي. يلا. نلغط هذا. تقدر تحرق هذا. هذا. تكبر تكسر خطوات. مثلا تخليها. هنا على طول. نلغط كده. وهذا وت... ناك. هذا اول شيء نروح نتحكم، كرر عشر مرات، كرر عشر مرات، أخو كرر باستمرار، كرر هذا كرر عشر مرات، يعني في حركته بس يعني يتحرك عشر مرات، ولا تخ- تحط كرر عشر مرات، تضغط، كرر عشر مرات، توقع. ما أنصحكم فيها. كو خذوا كربس تمارينها زي تهد يبكي كده لا ما تكون راحة مادينك كملا يو بس ده يقولكم لازم تكون كربس الشيء ده تحذف تحذف احذف زين ه ايه هذا الكلب هذا باستمرار لازم دا دايما يكون كذا بدل تحط الحركة يعني لو حطيته زي كذا ما يضبط شوف ما يضبط ما يضبط شفيدة محمد كذا حطيت ثنية حتى هو ما يظبط يمشي بس ما يكرر بس لو تحط هذا. وهي لازم يدخل بطنه شو يعني شوف كذا كر... كنت انت تكرر لا بد كذا هذا ما التحكم واذا اذا هذه تحتاج شيء اسمه طيارات اللبله ام تغيري لا أصلاح لازم بس لبنة. اللبنة, اللبنة. تحط لك لبنة توقف توقف هذا كنا هو حطيته أوقف هتاتي. هتاتي. هتاتي. هتاتي. هتاتي. هتاتي. هتاتي. هتاتي. توقف توقف وش في مشكلة صار في مشكلة مشكلة صار مدري ايه المفروض تدخل بس صار في خطأ ما جاعد يدخل في مشكلة صايره. ان شاء الله يتعدد مشكلة. اوكي. صاير مشكلة هي خرب. انا ما له اوكي. اه يلا نكمل عند تحكم. ها اذا يعني مثلا. ذكرت مشكلة.. ذكرت في ها... تروح تروح عند حركة كأنها.. حركة.. تروح عند حتها أقصد... في خانة هو.. وخد... إيه إذا هذا مفتاحك مباشرة، إذا تحرك مفتاحك خطوات إذا كان مفتاحك مضغوط إذا كان مفتاحك مباشرة، هذا شيل، وقفني عقلبي، <hesitation> بسوط طريقة كذا، تعطيلك هاذي الخطوات لين ما يفك، دي اوكي في مشكلة اوكي طلعت كان ما حق انتظر حتى هذي نسخة عمد كيف طلعت تحتها يعني تروح انتظر ثانية او انتظر اوكي أنتظر، تاكل أنتظر حتى المسافة، مسافة مقصود، مسافة يمين، خلاص التحكم الفايدة، صح أشوف أنه التحكم ما أشوف ما فايدة، أكثر واحد مفيد هذا أنتظر ثاني واحدة و اضغطها هذا انتظر ثاني ثاني لا تنسى اللايك والاشتراك فاهم